Imatge d’un foli arrugat que s'esquinça, cartell amb garlandes i copes, sobre imprès calendari festiu. El cartell s'esquinça per la meitat, sobre imprès Sant Jordi. Una dona amb roba roquera està d'esquenes mirant un rellotge de paret, al seu costat un carretó amb una tetera i una tassa. Diu la llegenda que l'esgrimista es trobava en un estat tan i tan gran de nervis i excitació abans de l’inici del gran combat que se li tapava les orelles i l'única cosa que podia sentir era l'incesant glatí del seu cor dins del pit. Entra la sala un noi jove amb equipació d'esgrima, sobreimpresa al dorsal Club Esgrima de Sant Jordi. La dona serveix el té, ell agafa la tassa i veu per sobre la reixa protectora. Un estat de tensió inusual i garrativa tots els músculs del cos, convertint-ho en una armadura fèrrea. No entén en aquell estat de nervis. Està especialment dotat per la batalla. És ràpid com un gavar a la sabana, lleuger com un colibri en l'aire, es com un peix al mar. Els seus rivals saben que la pista es converteix en una autèntica bèstia. Observen el seu estat de concentració abans de l'instant decisiu. Nota el clatell, la lei les mirades del públic, però per què des de fa setmanes se sent la boca tan resseca. Alguna declaració abans del inici del gran combat? El seu fon algunes paraules. Li posa el micro al davant. A l'esquerra hi ha un grup de gent. A les animistes se li menjat de llem o al Un home vestit elegant pica els plats. Tots entren a la pista. I comença el combat més esperat. El llim contra el riach. Calçots versus rolescos. Mosquatell versus ratafia. La Moraneta contra la Mare de Déu de Núria. I el cadí contra el Montsac. El públic a l'esquerra. La presentadora a la dreta. Al mig l'home elegant li dona el floret. L'esgrimista fa moviments d'atac sobre la pista. El públic mira sorprès. Un moment, i l'adversari? On és? Se li escapolés de les mans com si fos fum. I esclar, tots sabem què és el fum. El fum porta el foc i el foc porta la bèstia. L'espasa engalta l'aire un cop i un altre. És possible que l'esgrimista no pugui veure el seu adversari, que no sàpiga contra qui o què lluita. Lluita contra la bèstia, perquè la bèstia hi és, no es veu, però hi és. Batega, es mou, respira, existeix. El cos se li torna de pedra i la boca de drap. Un fum blanc l'envolta. L'esgrimista s'ha quedat de ferro colat. Una estàtua pesada i immòbil. Sembla el final. És el final? No, unes paraules tallen l'aire com un dart i se li claven a l'ànima. Chada de vent, les gens jooses punçada dels. Les gens. pensa en la dansa. Els peus lleugers, el públic canta. El cos empès per un corrent elèctric, reinicia el moviment. Es prepara per la lluita, per l'atac de la bella. Tiren davant la definitiva. El floret recta enlaire, l'esgrimista es toca el pit. Veus lleugers, veus lleugers. la mà que té sobre el cor, dins hi ha un foli. Veus lleugers, veus lleugers. Veus lleugers, de dins del pit va traient folis escrits. Veus lleugers, veus lleugers. L'esgrimista cau de genolls mentre llença l'aire els folis, que cauen al seu voltant. L'esgrimista ara com un llibre obert. Recupera el do de la paraula. Continua traient folis. Paraules que brollen de la boca i del cos com un crit que esquince la terra. L'esgrimista ha mort el monstre. El monstre ha estat derrotat. L'esgrimista de genolls està sol a la pista. Continua llançant folis al l’aire, Queda envoltat a papers. Fosa negra. Visca Sant Jordi. Sobraimpress esgrimir de l'Occità practicar la i a l'hora del germànic eskerham reparar. Sobraimpress, l'esgrimista dirigit per Roser Blanc i Jordina Biosca. Guia de Silvia Navarro. Departament, presentadora Jordina Biosca. Esgrimista Nil Corall. Fotografia Roser Blanc. Filmació i edició Nuria Repiso. So, Romà Cabà. Direcció musical per Lluís Biosca. Agraïments: Ateneu Agrícola de Sansadurní de Anoia, Ramon Tort, Citec, Al Refató, Fernando Portillo, Ramon López de Mántaras, Norma Benítez, Raúl Benítez, Malció Casals. Madall, Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvi, a l'Àngels i a l'Anna Maria, Realització, Associació Artística Trisquel i Festival EVA, Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura 2020.